يا إيه زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوصنا عليك خرشي فضلا ما قالولي خرجتي في ظلام علي سولتي عيني اللي بكات محال تسامحني ، يا إيه زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوصنا عليك خرشي فضلا ما قالولي خرجتي في ظلام علي سولتي عيني اللي بكات محال تسامحني